Ola, youtubeiros! Ola, youtubeiros! Oxe, neste vídeo vouvos ensinar como ter controlados os vosos haters, eh? Pero non vos astústedes polo coitelo, porque eu estaba facendo unha empanada. Unha empanada de zamburiñas, pero menos dos precios. Entón, leva só dúas 2 zamburiñas e o demás todo o cebola. E levaba aí media hora, pica, que pica, pica, pica, pica, pica pica na cebola. Dixen, bu gravar un vídeo para os meus queridos youtubeiros, explicándolles como ter controlados os seus haters, eh? Porque eche de moita, moita utilidade, sobre todo nos tempos que corren, ter controlados esos haters, eh? como que ten controlado un catarro. Os haters, que dicir dos haters, hai? Os haters dan nosa vida, pero tamén non la quitan. Entón, que facer con eles? Pois hai varios tipos. Está o hater vulgaris, eh? que ese que está na casa, que non ten un can que lle lamba o carallo, eh? e que, eh, que morre de envexa por todo, porque fuches de vacacións a rois porque comiches unhas salbóndigas, a ver, home, que estas salbóndigas son dan tonte, eh, dun tap que me trouxen de casa da miña abuela. Tal es igual, esa se xente morre de envexa. Entón, buscan. O primeiro primero defectinho, eh, que teñas nas redes que, que, que, que se fiche unha foto que saliches un pouco mal, unha falta de ortografía que metiches sin querer polo correctora, entón van a odiar, a odiar, a odiar. Porque se xente solo lo odia. Que faz? Postas dúas opcións. A de sempre, eh, que é un pouco panacea, eh, que é a de bloquear. Porque bloquear, eh, o botón de bloquear, ai, xubera na vida real, bloqueabate a ti, a ti, a ti, a ti, a 4.000, porque son insoportables Bueno, está aí o botón de bloquear, sempre. Ese sempre está aí. Pero despois, hai que xogar un pouco cos haters, no? así como co, o gato co rato que ti, ti, ti, ti, ti, ti, pero sen comer hai que xabar un pouco con eles tamén, eh? porque ti ves un xabarín polo monte de 300 kilos, e dis pod xabar con xabarín de 300 kilos? Pois non, pero ves o eh e sabes que a nai non, non anda por ali, porque xa anda a nai por ali, pero senón, o rayón é pequeninho, que ten envexia, un hater pequeninho, que envexe unha envexia pequeninho, podes xabar un pouco con ele. E despois están os haters machistas, os haters machistas, e... Eh? Porque as mulleres, cando nos expoñemos nas redes, non solo eh, expoñemos o noso ideario, senón tamén o noso corpo, é eh? claro. Como vas ter unha lorza en internet? En que cabeza entra unha lorza en internet? O Papa Don Pritch, é? Eh? Se Madonna tiña Papa Don Pritch, eu tamén teño Papa Don Pritch. E non vas ti eh? a vir a decirme que non podo ter papo. Pois claro que teño papo, é? Eh? Os haters machistas son o peor. Eh? Esa xente, pois o de sempre. O bloquear, o xogar con eles e que vexe o resto da xente eh, como son realmente. Que non xe me dan. Despois están os haters do traballo. Os que te dan envidia que che vai a as cousas. Que, que, que o que face é unha merda, que non tenen idea. Esos haters do traballo, ay, Deus, que peniña. Eh? Dan máis pena cus grelos sin hallada. Bueno, despois están os haters da música Os haters da música En que momento os haters da música Que estás escoitando, Gilda Barbonvigel Xe ven, non, non, é que no, na, na idade media Había outros compositores mellores Compositores mellores de que? De que? Eh? Escoito que me sale da la... c*** Joder eh? Ou está escoitando perreo Ai que? Perreo a pousa túa ben que perreaba ou polo menos era o que contaban no muiño ou non. Bueno, os gaiters da música pois é Pasar deles. En realidade de todos os gaiters pensei que entrar por un oído e salir por outro, porque pa que amargarse. Esa siente se tan ferma Pero bueno, os haters son o que dan a vidilla, eh? Porque como pimentón picante no pulpo á feira, eh? Porque como non lle botes o pimentón picante ao pulpo á feira, entón a haters son eu. E non eres galego nin nada. Enfado me douche co coitelo, como se foras a cebola da miña empanada de dúas zamburiñas. Pois os haters dan nosa vida, sobre todo cando non somos os haters, porque tamén tamén hai que odiar un pouco nesta vida, eh? non vai ser todo o que che parezca maravilloso. Eh? Youtubeiros, animo vos a que gravedes vídeos e que contedes eh, as cousas que se vos pasan pola cabeza mentre picades cebolas. Eh? Saca o Youtubeiro que tendes dentro de vos. Sacad o Youtubeiro que estás dentro de ti grava un vídeo, eh? que non é tan difícil. É que entre que fas unha empanada e que este te é empanada no forno, o mellor non se chequeima, ou o mellor si. Sí é que esta ilusión de expresarse así e contar estas cousas é, é quedar tan guapa na cámara, ainda que teñas papo que, eso quencho dá, eso dacho. Picos